Постійний відвідувач з окуточку Назар Осадчук полюбляє підгодовувати тварин. Приходить сюди із гостинцями. Буває, купую тут а, такі ну, там де типу, всяка їжа є, і їм підгодовую. Там є яблуко. Такі злаки, арахіс, буряк, морква. Його товариш Назар Гладій каже, має у зоокуточку своїх улюбленців і завжди намагається їх підготувати. Черепашки, шиншила, морські свинки, кролики. Саме більше подобається. А приношу їм зазвичай морковку, кубирячок. За словами директора комунального підприємства «Парк і сквери міста Хмельницького» Олександра Бондарджука, у зоокуточку налічується 90 тварин та птахів. Це 20 різних видів. На даний період ми ті звірі, які потребують теплоти, перевели в теплі умови. Це шиншили, черепашки, морські свинки і нутриї. Ті, які не потребують, там, лиси, відміді, кролики, пазани, вони залишаються на, на зиму зимувати, вони не бояться морозу. Харчування на зимовий період збільшили і поповнили вітамінами, додає Олександр Бондарчук. серпень, вересень, жовтень ми більше додавали риби для того, щоб набирали жир, більше м'ясної продукції і більше вітамінів. Зараз вже даємо такі сухі корма, як сіно, морку, буряк. Єдиний відмідь у зоокуточку ще не спав у зимку, каже Олександр Бондарчук. Вони до трьох років взагалі не лягають спати, тобто він ще не, не лягав в спячку. Думаю, що, може, цього року він заляже, Надіємося, Але на даний момент він ще не спить, так як погода ще дозволяє, теплі дні, то він з таку погоду не залягає. Він ще енергійний. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.